Юлія <різований> Кирсанова відкрила свою майстерню у 2008 році. Тут шили сукні, ремонтували змійки та навіть виготовляли одяг для тварин. З 2014 року разом з іншими волонтерами допомагала військовим. Виготовляли баху, постільну білизну, термоодяг. Коли почалася повномасштабна війна у лютому 2022 року, зібрала свою команду швачок заново. «24 числа, коли почалася бойовий день, сьогодні війна, я знайшлася в територіальної обороні. Дня. Ну, потом мне поступали звонки, ребята предложили открыть мастерскую и работать на армию, на наших же территориальную оборону, потому что я своими глазами видела, насколько тяжело давалось имбудирование ребятам, те же пояса, ремни подсумки, не говоря уже о разгрузках, бронежилетах. То есть я это видела все своими глазами. Поэтому я приняла решение открыть мастерскую, пригласить людей». Ще місяць тому Ірина займалася бізнесом. В неї – художній магазин, який тимчасово довелося зачинити. Зараз же жінка за швадською машиною відчуває деталі для військової амуніції та розвантажувальні жилети. Каже, це – командна робота. «Наприклад, зараз я роблю спинки для розгрузок. От. Ну, зробила, тоді мені дають іншу операцію. Так от кожен робить, вносить свою частину в кожну розгрузку. Збираються три частини спинки, дівчата і хлопці розкроїли її, потім її треба акантувати, а потім пришиваються такі стрічечки для того, щоб вона була крепше. все, А потім збираються, дівчата далі збирають уже. Роботу почали 28 лютого, проте усіх необхідних матеріалів не мали. З тканинами та фурнітурою допомогли інші волонтери та представники бізнесу. Цех працює на безоплатній основі. Мы сейчас в основном шьем разгрузки, шьем для ЗСУ, шьем для территориальной обороны, шьем полиции, а также плечевые ремни. Это своеобразная тоже разгрузка. Выучили, что такое система моли. До этого никто никогда не сталкивались. Я досталась свои с 2014 -го года, лекала балаклав, шапки, подшлемники. Зачем я їх працювала, я не знаю. Ну, вони у мене були. Тому перше ми відшили трикотаж, відшили фліски теплі, бабки. Тобто, і потім ми перейшли на роботу непосредственно з розгрузками. і поясаємо». Швейцький цех співпрацює з волонтерами Миколаївської організації «Мрій тій». Її учасникам вдалося дістати зразки бронежилетів НАТО. Тому незабаром почнуть їхню розробку. «Дівчата за день просто… Зробили якусь неймовірну роботу, вони все-все розмалювали, розписали, повирізали і зараз ми відмальовуємо це вже в графічному варіанті і будемо потихеньку починати займатися. Ну, подивилися на нього, подивилися на те, що було в принципі в Україні і з того, що можна було взяти, і він виглядав, ну... Дуже переконливо, тому вирішили, що цей варіант є досить непоганий, але ось дівчата вже зі свого професійного погляду, вони підказують, що десь щось можна змінити, покращити і так далі. Тому ми це все доробляємо. Зараз цех потребує більше тканини та фурнітури. Запаси закінчуються, а потреби військових все ще актуальні. У нас велика проблема з матеріалом і в комплектуючих, тому що в даному мірі в місті, місті Ніколавії і в Україні в цілому дуже тяжко можна знайти ткані і фурнитуру відповідно. Тому ми просимо всіх нам допомагати, якщо не деньгами, то знайти можливість і привозити нам матеріали. Ми готові працювати далі в такому ж режимі. Майстерня працює щоденно, працівники залишаються тут з ночі вийом. Щодня виготовляють 15-20 виробів. Спочатку роботи витратили понад кілометр тканини. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.